ارحبوا والحفل يزهى بضيفنا لكل جديد في عز يا ضيوفٍ زادوا الحفلة الأضائية حسب الطلب حفلنا بحضوركم يا تليشانا مرحبا مليون ولا في مثنية ارحبوا والحفل يزها يا ضيوف سادة والحاف لنا والهنا والخير يلوم امانيه الله يسعدهم مدى العمر سادة المجد واركان مباركين ومجادهم فوق مبنية <تصفيق> هم وسود الحن بالأثار الغلا و العريسة الحالة للضيوف و للحراير انانية أم خالد للكرم بركوا وعسى فرحة حيه أحمد اللي زاهي البشت بمتانا راعي الجزلات يا حية هو يا نال الدرد شانها غالي إثمانا العروسه مريم نجمة مضوية العروس مريم نجماء مظوية الحلا والغون والغنج فتانا كأنها طلت على الأرض حورية كأنها طلت على الأرض حورية you yeah.